السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلت تويوتا ربع 2022 أربع أبواب إصدار السبعين عام إلى البحرين للسيارات السيارة فول كامل بمقاعد جلد وونش ودفلوك وهواية وبمحرك بنزين 4000 سي سي ستة سلندر بقوة 228 حصان وعزم 360 نيوتن الواجهة بصدام باللون الأسود وأنوار ضباب وأنوار نهارية إليدي وبونش كهربائي والأنوار الأساسية هالوجين الشكل الجانبي بهواية وبجنوط ألمنيوم مقاس 16 إنش مع رفارف باللون الأسود المرايا ومقابض الأبواب كروم وخط الذكرى السبعينية باللون الأصفر والأسود استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلومتر باللتر الواحد الشكل الخلفي بصدام باللون الأسود وهوك وأنوار بريك وسطية LED وأنوار ضباب خلفية وهذا عدة السيارة الشكل الداخلي بنوافذ كهربائية والمقاعد جلد باللون الخاص بإصدار السبعين عام وبدفلق خلفي وأمامي وهذا الصف الثاني السيارة متواجدة في البحرين للسيارات والسعر والعنوان وأرقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته